אומרים שהחברה שלנו נשתנתה, ואומרים גם שהחינוך הוא לא בדיוק אותו חינוך. בדיוק בגלל זה מעניין מה יש בלימודים לתואר המשלב חינוך וחברה. שלום לפרופסור יהודה בר-שלום, לאוחדן יובלל בשן ולגברת דלית שטאובר. גברת שטאובר, למים היונתי התוכנית, מי הוא קהל היעד שלכם? הלימודים מיועדים לאנשים שלא קיבלו חלטה סופית עדיין במה הם רוצים לעסוק בהמשך ורוצים להפשיר לעצם מסקלה רחבה בתחומים שנוגעים בבני אדם ויאפשרו להם גמישות רבה בפחירת המקצועות הידי. אם זה הוראה, אם זה חינוך פורמלי או בילטי פורמלי, אם זה עבודה סוציאלית, אם זה ייעוץ ווד מגוון שלם, שלם של תחומים? מהן למעשה האפשרויות להשתלב בחינוך הפורמלי למי שמסיים את לימודי התואר? הלימודים כאן מקנים תואר ראשון בחינוך וחברה, ומכאן אנחנו מפנים את הסטודנטים ללימודי תעודת הוראה במגוון מוסדות שיש לנו קשר מקצועי איתם. איזה ארגז כלים מקבל מי שמסיים את התוכנית, ואיך למעשה אתם ומבדים שאכן הוא ידע להשתמש הדגש שלנו על הכשרה למיומנויות שנדרשות מאוד בעולם העבודה הוא מאוד גדול. גם קודם כל בשיעורים עצמם וגם במרכז סימולטורים שמאפשר לכל סטודנט להתנסות במצבים מורכבים שהוא בהם בעולם העבודה, במסגרת מוגנת שהוא לומד אותה, מנתח אותה ומשפר ומשכלל את יכולותיו לקראת העתיד פרופ' בר השלום, מה זה בעצם לימודי חינוך וחברה? זה תואר שמקנה לסטודנטים יכולות לפעול בארגונים חברתיים וחינוכיים עם הרבה ידע, עם הרבה יכולת, ולגרום לשינוי בחברה ישראלית על ידי עבודה בארגונים חינוכיים וחברתיים. מהם המטרות העיקריות של לשמוע נוקמה התוכנית הזו? החברה הישראלית זקוקה לאנשי מקצוע מעולים שיכולים להיכנס לעמותה או לאיזשהו ארגון חברתי בלתי פורמלי או חינוכי בלתי פורמלי, ולפעול למען אנשים שצריך להעצים אותם, למען המוחלשים, למען אוכלוסיות מודרות. כיצד בנויה התוכנית הלימודית? בשנה הראשונה אנחנו נותנים את כל התשתיות שהם צריכים בתחומים של פילוסופיה, סוציולוגיה, בשנה השנייה הם כבר מתחלקים למגמות כמו צרכים מיוחדים, זקנה, הדרכה והנחיה וניהול. השנה השלישית זה כבר סמינריונים, מחקר, של עשייה בשטח וחקירה על מה שאתה עושה בשטח. עורך דין יובן אלבשן, אתה למעשה מביא לתוכנית את הצעד החברתי. זה תפקידים אתה חושב המערכים החברתיים דווקא כל מקום שעושה חינוך ובעיקר כל מקום שרואה בחינוך כלי מרכזי לשינות חברתי שלמעשה אלה הם ארגונים חברתיים עמותות שונות, מיזמים ממשלתיים ואחרים אנחנו באמת ובתמים מאמינים שאין פעולת שינוי חברתי חשובה יותר, אין פעולת תיקון עולם אצילה יותר מאשר הפעולה החינוכית. בערב במתנס, בצהריים בעמותה, בבוקר מערכת החינוכה פורמלי, ואנחנו נותנים את הכלים הייחודיים כדי שבאמת הם יוכלו לעשות מהשליחות החינוכית שלהם גם שליחות חברתית לטובת כולנו. אם הייתי רוצה יותר למקד אותך, ספציפיים, מה המרבית מנכלי הרגונים האלה מחסרים אחרי חינוקית. אנחנו ננסה לאחניס לתרומא חברתי, אבל אנחנו חינוקית, ולתרומא חינוקית, אבל אנחנו חברתי. התamu של מוסא יצא מזמן מהmezgıרות של תחמו או פאמ, הזמן שמי שבעמץ רוצה לחשוב בחינוק ייצא מהmezgıרת גםו, וילמד חינוק באפשרים הרחבים שלו. למה נאתי של